Bună, draga mea urmăritoare! Numele meu este Dasca Leonela Ana, după cum bine știi deja. Sunt trainer și tehnician de unghii tehnice, tehnician de aproximativ 7 ani și trainer doar de trei ani. Bineînțeles, primul an în fiecare cu trei cliente. Mulțumesc. Draga mea, sunt foarte, foarte revoltată menționez de la început sper ca nimeni să nu se supere și nimeni să nu fie uh, jignit să zic așa, după acest tutorial, practic nu e chiar tutorial e ce fi, nu mă interesează dar trebuie să-mi exprim părerea neapărat neapărat draga mea am spus-o chiar în ultimul tutorial de construcție care are 52-3 de minute nu știu exact am spus asta Dragelor, dacă vreți să vă apucați, să puneți unghii tehnice, interesați-vă întâi, faceți cursuri, urmăriți tutoriale, urmăriți-mi tutorialele de la cap la coadă, nu doar câteva minute. Eu am posibilitatea să vizionez pe canalul meu de YouTube câte minute dintr-un tutorial mi se vede și de la început până la finalul tutorialului, câte lume rămâne activă pe tutorial și începe așa, cu o dimensiune de asta și la final tot scade, scade, scade spre puțin. De deci ce toată lumea se uite doar la început și după aceea pleacă? De ce? Draga mea, revolta mea de astăzi este despre alergii, infecții, probleme cauzate de unghiile tehnice și nu neapărat de Unghi, ci de um, neinformarea suficientă a manicuristei care le face, care le aplică. De ce? Și al doilea motiv pentru care am hotărât să fac acum acest film este pentru că de când am făcut tutorialul acesta de construcție în care vorbesc despre alergii, m-am trezit cu foarte multe mesaje în privat de la voi urmăritoarele mele în care mă întrebați diferite prostii, că nu pot să le spun altfel, întrebare de exemplu, la ce gel trebuie să aplic bază? Și eu ce să știu să-ți răspund din asta, draga mea urmăritoare? Ce să știu să-ți răspund din asta? Cum adică la ce gel, poate ai vrut să spui la ce tip de manichiură trebuie să aplic bază? Sau mâncați cuvinte din propoziție sau îmi trimiteți un fragment de propoziție acum, după aia scrieți altceva, după aia îmi trimiteți altceva. Eu ce să înțeleg? Voi nu gândiți puțin. Am și eu o familie, am și eu un copil mic. Asta să nu mai spunem. să le dăm la o parte, ok? Hai să luăm luăm meserie. Gândiți-vă așa, fac YouTube, fac cursuri pe Patreon, fac cursuri în salon, fac manicure, încă mai fac câteva manicure merg la saxofon și mai trebuie să am și părul curat că de nu vă place când vă uitați la mine pe YouTube dacă nu am părul curat ei și acum am este prins în coadă pentru că în zona asta este uleos. Nu vă mai uitați la mine ok? A venit momentul să-mi spun și eu uh, doleanțele, să-mi spun și eu ce nu-mi place Eu sunt în slujba voastră a 40 și ceva de mii de urmăritoare de 3-4 ani de sluie, de când am crescut canalul ăsta de YouTube, vă uitați la tutorialele mele, foarte multe deci dacă cineva se apucă și citește comentariile pe canalul meu de YouTube sunt sute și mii numai și numai de bine din astea sute și mii poate găsești 30, e mult e foarte mult, 30 de comentarii răutăcioase nu am comentarii răutăcioase Oare ce înseamnă asta dacă nu am comentarii răutăcioase? Ok, să zicem, cineva se abține. Dar nu foarte multă lume se abține în ziua de azi. Drept urmare, nici eu nu mă abțin, deja. De ce nu am comentariile autăcioase? Nu se gândește nimeni? Pentru că sunt bune, sunt ok în ceea ce fac și sunt drăguță cu voi și vă ajut și vă respect și vă apreciez și de atâtea ori am spus mulțumesc, mulțumesc că mă urmăriți pe canalul meu de YouTube. Vă apreciez, vă mulțumesc, fără voi eu nu aș fi ceea ce sunt. Sunt nu știu, până la Dumnezeu și înapoi, mulțumitoare pentru canalul meu de YouTube, pentru care sunt foarte fericită și îmi doresc să ajung la cât mai mulți urmăritori. 50 de mii, 100 de mii, 200 de mii, de ce nu? Îmi doresc asta și în fiecare tutorial vă rog să vă abonați, să apăsați pe clopoțelul de lângă abonează, -te, să te primiți notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Vă rog să mi le distribuiți, să dați like. Vă rog de fiecare dată și vă mulțumesc pentru asta. Dar trebuie să vă spun ce nu-mi place. Ok, hai să recapitulăm. Am spus despre alergii, asta o să lăsăm la final și despre ce mesaje primesc eu în privat. Când am deschis canalul ăsta de YouTube, am spus că nu o să-mi dau uh, uh, pagina de profil, Facebook, Instagram, să o știți, deși nu era foarte greu să mă găsiți. Și nu o să las numărul de telefon. Deja am lăsat numărul de telefon public, nu m-a în ăla pe Google și deja vă dă numărul meu de telefon, deci nu e greu să-l găsiți nici pe ăla. Ok, răspund și la apelul și la tot. Dar nu suport când mă sună cineva, următoare de pe YouTube să mă întrebe, hey, ei, nu știu ce am pățit, nu poți să-mi spui cum. Când eu poate pentru apelul acasă să-ți răspunzi că nu am știu cine ești și ce vrei să mă întrebi, poate am lăsat copilul să plângă, poate l-am trântit din brațe nervoase, lasă-mă să răspund la telefon. Nimeni nu se gândește la asta, pentru că voi, majoritatea urmăritării, sunteți fete de la 13 ani în sus. Nu aveți copii, nu aveți responsabilități, nu aveți familii. Nu aveți un iubit, nu aveți un soț, nu aveți o mamă care să orăle la voi să vă spună, mai lasă dracu telefonul ăla. Ok? Eu înțeleg toate astea, fetelor, dar nu exagerați, gândiți-vă că sunt una singură. Gândiți-vă ce întrebări puneți, căutați răspunsul în tutoriale, că eu de fac tutorialele, nu ca să intrați toate în privat să mă întrebați. Dacă aș fi știut că o să mă întrebați în privat, nu mai făceam dragă canalul de YouTube. Puneam pe YouTube pentru întrebări, intrați în privat. Și atât. Nu mai făceam filmulețe, la care trebuie să editez două zile la un filmuleț. Într-o zi îl filmez, îl adaug bucăți cu bucățele și într altă zi tai vocea de reală și apoi fac altă voce. Apoi urmează montatul pe laptop, pus pe YouTube, editări ca să fie bine găsit în căutări, ca să fiu prima în căutări, să cresc în abonați, ok? Nimeni nu se gândește cât durează și ce eforturi fac pentru asta. Totul lumea se gândește. O, oh, ne am înțeles, hai, scriu-mi s-aș Și mă întreb ce? La ce geluri să pun bază? Asta mă întreb. Și dacă eu te pun și îți scriu, pentru că pur și simplu deja îmi dă tastatura, pentru că tastatura memorează ce scrii și îmi dă tastatura, scrie, te rog frumos, fașii și produsele folosite de la A la z. Și mă trezesc cu un mesaj. Împing cuticula, zgârii, zgârii, nu pilesc, că pilesc e destul de drăguț. Zgârii unghia, redau forma, aplic primer, cu acid, bineînțeles, că ăla e cel mai bun. Pun gel, transparent sau cover, nu știu. nu știu ce-i aia. Îl usuc la lampă șase minute ca să fiu sigură că țin unghiile alea. Îl pun cât mai gros. Îl pun și în piele, ca să nu zic eu nela că nu am pus în cuticulă. După care aplic două straturi de culoare care și alea să cu dunși și cu denivelări și dau și un top, că știu că și de la ea că trebuie dat top. la gel doi în un polish base, că deja îi sună așa din gură când spune teoria asta. Și o întreb apoi în privat cum arată. Că ea e foarte încântată când primește mesajul ăsta. E foarte încântată. Și ca să fie drăguță, ea îl spune Păi știi, nu mai ai foarte multe probleme la unghiile tale Decât că ai atins cuticula Ai grijă pe viitor, nu mai atinge Pentru că produsele dau alergie Și ea să spună, Păi da, da, eram grăbită Era târziu, era 12 noaptea Păi era la o prietenă, nu mi-am permis Cine știe ce motive Nimeni nu se gândește că tot ceea ce tu De fapt poate să cauzeze probleme pe viață De aceea încep să filmez acest film pentru că acum am terminat de conversat cu o fată care mi-a scris, uite atâta, că e plină de exeme pe aici. E plină, da. Pentru că a fost acum șase luni la manicură la o fată, acasă, și a fost puțin roșie prin zona asta, dar ea a crezut că e de la sânge și a mers acasă. A continuat să o mănânce pielea, după care s-a dus la medic. Medicul i-a spus că e o alergie, i-a dat tratament, după vreo lună de zile i-a trecut. După șase luni, nu, pardon, trei luni, s-a dus din nou la manicură, că a zis, hai, că mi-a trecut, vreau să fac și eu înghiuțele, să fie frumoasă, nu? Bineînțeles că la fel. Și e plină toată, uite, pe aici, frumos. Bineînțeles că poate să facă și la picioare același lucru, pentru că se, se ia, se dă. Da? Și nu știe de ce. Ei, din tutorialul meu de construcție, la lung de 50 și ceva de minute, care tu n-ai chiar să-l vezi pas cu pas, că dar, na, la ce să stai tu 50 și ceva de minute să-ți pierzi timpul cu Ionela, da? Tu nu-l vezi tot, dar nu afli fix de momentul ăla în care ea zice de alergii și nu înțelegi de ce ai exemele alea pe piele. Și îmi trimiți mie mesaj și îmi spui Ionela, îți mulțumesc tare mult! Ești iubirea vieții mele! Ești, eu, nu știu mai cum și mai cum! Îți mulțumesc tare mult că... Am aflat din tutorialul tău că de la o trâmpită care mi-a pus primer expirat, am făcut mă asta urâtă. Draga mea, am început prima dată să o calmezi. Am spus, îmi pare rău, îmi cer scuze, îmi pare rău pentru neplăcerea ta, pentru boala ta, pentru problema ta, îmi pare rău de tine, de situația ta. Dar nu e neapărat să fie de la primul expirat, pentru că am apucat să zic în tutorialul ăla. Și de asta am filmat asta. Să spun că nu e neapărat de la primer, poate fi de la praf, da? Când pilești de la manicură îți ajunge praful peste tot, poate fi de la praf. Poate fi de la cleaner, când noi ștergem cu cleaner, da? Atingem cam până pe aici, toată proporția asta de dege, da? O atingem până aici cu cleaner. Apoi, poate fi de la stratul de dispersie. Totdeauna voi știți că după ce manicurista a pilit, placa unghială naturală, naturala, mătuit unghia, zgâriat, da? Nu mai e voie să atingi. Nici aici, nici aici, nici pe aici și nici pe aici, da? Nu mai e voie să atingi. De ce? Nu pentru că vezi, doamne, nu știu ce, ci pentru că tu Atingând aici, zona care este uleioasă, unghiile acelea nu vor mai avea aderență Pentru că se umplu cu ulei, cu grăsimi Pielea noastră, mai ales pe față, că suntem cu cremă, că nu, este uleioasă Aici, la fel, scalpul și oriunde Pentru aderență, pentru rezistență bună Sau, dacă sunt deja date cu produs, să nu se umple de scame. Ok? Am pățit uh, acum vreo 4 ani de zile, eram într-o stație critică a sănătății mele și făceam înghiuțe acasă, fix aici în camera asta, în masar, de la etajul 6, că de aici filmez de acasă. Și aveam o clientă, o doamnă de vreo 40 și ceva de ani, foarte drăguță, care nu puteam nici cum să-i spun Ana, ci spuneam Doamna Ana, pentru că nu puteam să-i spun. Ea îmi spunea mereu spune la perdud, dar eu nu puteam nici cum să spun apertul. Și doamna Ana, când se-i pun topul, și a făcut, uite așa, pe genunchi, ca să vă arăt mai bine să vedeți, uite așa. Nu știu ce a, de ce a simțit nevoia să fac chestia asta. Și a spus, nu vă atingeți. Dar ea, nu mă ating, că doar așa am făcut. Da? Sper că se vede. Doar așa. Deci, clar, nu am făcut așa, ci așa. Nu mă ating. Vă spun sincer, m-am enervat foarte tare, dar nu mi am arătat nimic. Că mi-a dat unghiile plină de scame mici albastre, de la blugi. Și-am spus, doamna Ana, ia uitați-vă puțin la unghii. Vai, scuza-mă, iartă-mă, încerc scuze, n-am vrut, chiar n-am știut că se poate întâmpla asta, dar n-am crezut, el, nu am atins. Cum s-a întâmplat? Ei, nu mai contează, doamna Ana. Și acum ce e de făcut? Zic, doamna Ana, n-am ce să vă fac așa, vă pun topul și așa rămâneți cu scamele astea. Te rog, nu, pileaște-le, fă -le ceva, fă ceva, când eu eram gata, da? Eram gata dădeam topul, îi făceam poză, îmi dădea banii și scăpam, da? Mai fă ceva! de eu când ți-am spus să nu atingi, ei, hey, și să revenim... Clienta, fata care mi-a scris mie pe Messenger, clar, probabil și o fi făcut așa, dar numai să scăpineam puțin, s-a gândit, uite, nu mă ating, nu mă ating, exact ca și doamna mea Ana. Ei, hey, dar stratul de dispersie, stratul acela lipicios, de pe gel, da? Ăla s-a atins de piele. Stratul de dispersie, care noi atingem pe piele, ne dă alergii. Am mai primit un alt mesaj, un privat, care îmi spunea Păi bun, și eu când închid cutia de gel, dacă mi se atinge puțin gel pe aici? Eu înseamnă că fac alergii? Da, poți face alergie. alergii. Așa e. Păi, sau alta? Păi, eu mai aștept de multe ori așa, iau scamele cu partea asta a degetului, roată pe lângă capac. Fac alergii? Da, face alergii. Nu e neapărat toată lumea să se manifeste, nu e neapărat toată lumea să, să se și producă alergie. Poate unele sunt mai rezistente. Eu lucrez în acest domeniu de șase ani de zile și nu am făcut alergie. Și credeți-mă, știți, voi, cele care mărmăreți minut cu minut pe tutorialele mele, nu am un aspirator foarte calitativ sau cel puțin înainte, am unul și mai rău decât cel de acum. Da, acum e cât de cât ok. Și praf cu duiumul. Clientele care îmi vin în salon, nașul meu, au venit la mine în salon și mi-a făcut așa pe dulap și și, cu praful și zic, uite, șterge-l tu Stau și fac manicure la Clienta de acum și după aia Verifică din nou. Bineînțeles că a venit După clienta care era mama lui Și când a venit I-a spus, na, șterge praful din nou A, să-mi trag una că eu BAM BAM BAM zic, na. Ce, îmi plătesc cu menajer Să-mi facă non-stop praful în salon? Nu am cum să plătesc un menajer Apoi am mă întrețin pe mine din banii care vreau duc Ok? Ok? Raful stratul de dispersie. Știu că sunt foarte ciudată, știu că toată lumea nu mă recunoaște, știu că toată lumea poate o să am chiar de pierdut, o să pierd apunați. Asta este, mi-asum, trebuia să spun asta. Am mai simțit nevoia să spun asta cândva și n-am spus-o. Am început tutorialul, propusă cu așa ceva și am renunțat. Acum n-am renunțat. Bine, mai am posibilitatea după ce termin de filmat să nu mai postez nicăieri. Cred că o să-l postez. Asta, asta simt. Sunt puțin agitată, sunt puțin nervoasă, dar nu e vorba despre nervi, este vorba despre realitatea pură, este vorba despre alergie, este vorba despre neatenția voastră, atât când vine vorba de a viziona un tutorial cap-coadă și a-l înțelege, cât și despre neatenția vis-a-vis -vis de faptul că voi credeți că să faceți unghii așa. O chestie nice, bicol, nu știu ce e. Chiar nu știu cum, cum credeți voi că e. Ok, mi-am mintea și de mine. Am început să fac unghii pentru că eram nebunită după chestia asta. eram Visam de mult să fac unghii. Dar credeți-mă, primele mele manichiuri sunt mult mai impecabile decât majoritatea ce mele trimiteți voi în privat. Nu știu, nu știu ce să vă spun. Trebuie să fim născut pentru asta, trebuie să ai un pic de experiență. Eu îmi făceam unghiile cu ojă clasică foarte mult și niciodată nu mi-a atingea pielea. Intră fetele în privat și mă întreabă ce gel îmi recomand. Și eu, eu le întreb, de care îți place să folosești, autonivelan sau forming? A, ah, eu nu știu care e diferența. Sau ca să nu se dea de gol, să pară neștiutoare, răspund așa, mai Urea, dragilor, nu e rușini să-mi spuneți că nu știți, vă învăț eu, dar nu vă învăț în privat. Vă învăț în tutoriale. De aceea trebuie să le urmăriți. Nu să intrați în privat să mi spuneți care e diferența între gelul forming și care e diferența între gelul autonivelant. De asemenea, care e diferența între rubber base și între bază simplă? Cum să mă întrebi așa ceva când totul este în atâtea tutoriale, peste 200 de tutoriale pe canalul meu de YouTube de 3-4 ani încoace? Cum să mă întrebi așa ceva? Am cam bifat toate subiectele. Nu vreau să vă plictisesc pentru că știu că nu o să vă uitați la mine de la cap la coadă, așa că... Încerc să încheie aici tutorial, dar vă rog frumos, nu mă mai sunați în privat. Nu mă sunați, pur și simplu nu mă sunați nici pe telefon, pe numărul de telefon și nici pe messenger. Am o fată care acum mă sună și am spus că îi dau blog dacă mă mai sună. Bineînțeles, ultimul apel când eu am început să-i spun asta, mi-a spus că din greșeală. Cum doamne, să-mi spui tu mie, că din greșeală, clar că din greșeală tu ai butonat conversația cu mine. Ok, dar nu mă mai sunați. Nu mă mai sunați pentru că nu am timp să vă răspund, pentru că nu supor, credeți-mă, nu e vorba de așa ceva. Nu am timp. Am cursantele. Uite, încă, încă o chestie care eu o fac în viața mea. Am cursantele la care, la toate cursantele mele, indiferent la ce curs a fost, că a fost 100 de lei, că a fost 3000 de lei cursul respectiv, cursantele au acces de viață, nelimitat, la orice oră din zi și din noapte poate să-mi scrie mesaj pe grupul pe care le-am înscris și eu le răspund. Ok, dar acele cursante au plătit un bănuț, au acces la mine, mi se pare foarte normal să le răspund. Gândiți-vă, numai anul trecut, 2019, am avut 50 și ceva de cursante, să le răspund tuturor cum e. Am 100 de cursante, total, per total, la cursurile de pe Patreon și lor le răspund. La cursurile online de manicură. Apropo, dacă ai mai multe întrebări, ai nelămuriri de, după tutoriale de pe canalul de YouTube, e clar, intră pe cursurile online. Răspundeți de acolo, plătește un ban, Nimeni nu ți dă informația gratis în ziua de azi Deși am zeci de mesaje Comparative cum că am fost la curs Și nu am, nu am primit atâtea informații Câte tu dai pe canalul de YouTube Am zeci de mesaje cu așa ceva Am zeci de mesaje comparabile canal cu canal o Urmărești și pe X Dar ea nu spune atâtea câte spui tu Oare de ce? Pentru că sunt sunt sunt bună. De ce? Nu vreau să mă laud. Lauda o faceți voi în comentarii, în zecile de comentarii care sunt sub fiecare tutorial. Nu mă laud eu. Eu spun asta din experiență, din mesajele citite de la voi, din comentariile citite de la voi. Ia orice tutorial și uite-te sub el, citește toate comentariile să vezi. Așa este, cum spun eu acum. Așadar, Încearcă să-ți găsești răspuns la întrebări în tutoriale, vizionează tutoriale, vizionează cursuri. Este această perioadă de carantină, de izolare acasă, la domiciliu, din cauza virusului acesta. Stai, domnule, și educație, vă nu stați să postați tâmpenii pe TikTok. Educații, vă citiți cursuri, ascultați cursuri eu nu am timp, n-am timp să citesc o carte pentru mine să citesc o carte este ceva relaxant eu nu-mi văd capul, câte cursuri am de vizionat ce să mai spun de școala de șofer? sunt scris la școala de șofer de a, a. cred că trece pe lângă mine n-am timp să învăț nu știu cum să mă împar timpul casa mea este vraiște. sotul meu săracul de el cât, face, cât poate face el, cât nu, nu Nimeni nu se gândește la asta, de fapt, unele vă gândiți la asta pentru că îmi scrieți în privat, ești o persoană minunată, nu știu cum te împarți în atâtea locuri. Da, e foarte greu să te împarți în atâtea locuri, de aceea apelez la voi și vă rog frumos, fetelor, ok? Poate acum mi-ați descoperit canalul de YouTube, poate nu vedeți acest tutorial, ești convinsă că nu o să vadă toată lumea acest tutorial peste încă doia de zile, Cez video. Dar cele care vedeți acum, sper să vedeți măcar 10.000 din voi. Măcar 10.000 să-l vedeți. Și nu vă rog să-l distribuiți, pentru că nu are legătură cu cele externe, ci cu cele care urmăriți. Vă rog frumos să fiți mai atenți puțin la tutoriale. Să, să, să luați notițe. Într-un tutorial, cu vreo un an de zile, am spus așa, când te-a pus să vezi un tutorial, care spune mai ales că e întreținere de la... Z sau cu capcoada sau cu multe informații sau așa. e domnule un caiet și notează Ce-a pus eu la aici? A pus produsul X de la firma X. După aceea, cum a făcut asta? A ținut pila așa, a poziționat-o așa, pila de granulația aia de la firma A. Pasul următor, a uscat atâtea minute la lambo, după aceea a încărcat gros la vârf, mai subțire spre cuticulă, dar la cuticulă nu a pus deloc. Detalii, domnule, detalii! Încearcă să înveți. Nu că după aia să intri în priva și să a, mie mi-a picat unghiile. Mi-a picat unghile. Toată lumea îmi scrie mesaje și comentarii. De ce îmi pică unghile? De ce îmi pică unghile? Am făcut și tutorial cu așa ceva, dar nimeni nu-l vede sau nu știu de ce nu, nu găsiți răspunsul în el. Exact așa se numește tutorialul. De ce cat cu gel atât de repede? Nu știu de ce nu a, nu a ajuns la toată lumea. Nu știu Sper că te-ai prea tare pe mine, sincer vorbesc, dar asta e realitatea, despre mine, despre dascălui Ionela Ana, asta e realitate. Și mie mi-e greu. Și eu am o viață, și eu am stres, și eu am necazuri, și eu am momente când plâng, și eu am ceartă cu, nu știu, cei din jur, și eu am momente de depresie, toată lumea are asta. Să nu credeți că eu sunt o... Oh! Ce bine a duce Are bani, are. Nu. Am momente când nu am bani. Uite acum cu coronavirus, nu mai am bani. Îmi trimite cineva și mi-e donați și mie 2 dolari, 2 euro, cum se donează? Hm? Faceți chetă? Nu face nimeni chetă. Faceți o cheta și vă răspund în privat. Eu ce să fac dacă nu mai am bani acum? Nu vreau să mă gândesc, să nu cumva să văd vreo postare pe grupurile de Facebook, cum că uite să nebunit aia și să, să mă blamați pe grupurile de Facebook. Asta e în locul unui live. Aș fi vrut să fac asta live, doar că sunt convinsă că dacă făceam live, se schimba foarte mult subiectul conversației. Așa că voi face live, dar strict pe subiectul unghii și nu reproșuri sau problemele ionelei. Te pup, draga mea, sper că nu te-ai supărat prea tare și că nu ai luat cumva lucrurile, nu știu, personal sau... Clar am dat exemple dintre voi, dar nu, nu trebuie să vă supărați pentru asta și, deși eu mi-asum, s-ar putea, cum spuneam mai devreme, să renunțați câteva dintre voi la abonarea canalului, la canalul meu, dar nu ar trebui. Am spus doar lucruri reale și care ar trebui să le faceți și de care ar trebui să aveți grijă. Repet, nu va apucați să faceți unghii dacă nu sunteți informate. Cred că în, la finalul tutorialului, în loc de uh, nu uita să zâmbești dragă mea, ar trebui să spun, nu te apucați să faci unghii dacă nu ai un curs sau dacă nu ai informații de bază. Cred că așa ar trebui să spun. Te pup! Ai grijă de tine, multă sănătate și învață, educă-te continuu. Nu sta pe TikTok sau alte rețele de socializare care îți strică mentalitatea și gândirea, psihicul și nu te informează cu nimic, ci doar te, te face să-ți pierzi timpul. Încearcă să-ți să, să, să faci viața asta cu folos. Să înveți ceva, să înveți continuu. E singura noastră avere. Cum spuneam despre zâmbit, că nu ne opra, poate opri nimeni, să înveți, e singura noastră avere. Și ceea ce ai tu aici, nu poate să-ți ia nimeni. Nimeni. Numai când mori, nu mai ai. Și să faci ceva bun pe pământul ăsta. De asemenea, și când mori, rămâne în ta. Ai grijă de tine!